Це гуртожиток вищого професійного училища у Почаєві. Тут проживають 25 переселенців з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей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 Вода попала в щит. Замикання не було, ми змушені були його відключити. Друга частина гуртовитку була включена, п'ять кімнат з ВПО, були без світла. Але були переноски, ми винесли холодильники в коридор, бо тут побутова кімната якраз. І кухня тут була відключена. Підремонтували кришу, підремонтували, щоб не текло. От, і включили. Вода потрапила до приміщення через протікання даху, каже Анатолій Німуха. Гуртовиток запущений у 1975 році. Це порядка 40 років вже гуртожитку. Криша трошки не витримала, критики. Ремонтували його в 19-му році чи 18-му, точно не пам'ятаю. Заляли бетоном, от підремонтували, 5 років проблем не було. Мешканка гуртожитку Алла Павлова з Лисичанська каже: "Незручностей через відімкнення світла не було". Розповідає: "Живе тут більше року". На запитання, чи задоволена вона умовами проживання, відповідає: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 Студент з Харківщини Дмитро також живе у цьому гуртожитку більше року. Нормально в цілому. Нормально все, умови всі нормальні. Ремонти робляться, все благогороджується тут для жителів. За словами Анатолія Німухи, щоб капітально відремонтувати дах у гуртожитку, потрібно майже 7 мільйонів гривень.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 Поверсі були розселяні Ну і от волога йде і воно відсирує. Потрібно зробити витяжку вікна. Таких коштів у нас немає. Що на ремонт нас зовсім мало коштів від'їдається. Зараз дається тільки зарплата і стипендія.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 Не нові. Нам замінили, ми дуже доволі ліжками, бо нам замінив благодійний фонд. Вони дуже гарні, тут ортопедичні матраси. Нам видали коври. Коври видали не, ну, десь півроку, теж благодійний фонд. Допомогли благодійники із побутовою технікою, каже жінка. Це наша кухня дві стаціонарні електроплити, духовки, дві мікрохвильовки, чайник все для приготування їжі все людям вистачає.